Тетяна Виколаевна, пенсія, коли буде? 61-річний Володимир Снігур живе у Великих Гаях. Чоловік каже, має банківську картку, але пенсію отримує готівкою. Мені зручніше, бо то є готівка, гроші, і не треба з карточки знімати і ходити по банкоматах. Приносить поштарка до мене додому. Якщо ти, а не, то я сам піду візьму. Ще один житель Великих Гаїв, Василь Карандасьов, каже, банківської картки для пенсії не виготовляв, отримує гроші на пошті. Наші мені карточки з карточкою я куди поїду? Тут нема, якби був десь біля пошти, десь був е, той е, банкомат, щоб я міг зняти ті гроші, що а їхати в Тернопіль, то за тих півтори тисячі чи дві тисячі я буду їхати туди, туди назад. Ще транспорт у нас самі знаєте, як ходить. Раз ходить, раз не ходить, раз таке. А це одна з багатоповерхівок Тернополя. Тут живе пенсіонерка Марія Малюга. Жінка каже, колись пенсію їй приносила поштарка, зараз отримує гроші на банківську картку. «Дівчата допомагають мені по банкомату перерахувати мої комунальні послуги. О, і якщо треба мені зняти, то я собі там знімаю, не то йду з тою карточкою в магазин чи щось. Но я привикла, так. мені так краще, бо медна сусідка її приносить, то трошечки зле, їй боїться, щоб не заразитися». 78-річна Ольга Козмінська живе на п'ятому поверсі цього ж будинку. Каже, сама за пенсією ходити не може. «Уроджений вивих тезоветреного сустава. Ще погода, то ще помаленьку якусь лізу. А як буде холодно, а як буде сніг, а як буде мороз, замерцне, слизько, як я вийду з хати? Не вийду. І на далі я би хотіла, щоб вона мені приносила поштур». До 1 вересня пенсіонери мають виробити банківські картки для отримання пенсії, каже заступник начальника обласного пенсійного фонду Володимир Івахов. Він розповів, кому з пенсіонерів і надалі приноситимуть гроші додому. «Це, зокрема, особи, які досягли 80-річного віку і старші, це особи, які визнані інвалідами першої групи, це особи, які одержують соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та допомогу на догляд, а також особи, які, за висновками лікарської консультативної комісії, визнані, визнані нездатними до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляд. Всі інші категорії осіб до 1 вересня фактично повинні визначитися і вибрати один з уповноважених банків, за власним вибором, через який вони захочуть отримувати належні їм пенсійні кошти. Анастасія Чечко, Андрій Бодак, Василь Панчук, новини на Суспільному. Тернопільщина.